Okay hi, nama saya Bella uh, Ini first time saya datang dekat sini Saya okay, so just trust lah Dengan orang untuk macam mana Nak buat rambut saya nanti Okay, uh, Sebab saya nak buat colour And also nak uh, Change saya punya style a bit lah Intro right Okay. Kisah yang dapat kami ini sebelum ni ramu saya waktu toko pasal tadi so, tengok saya di tengah sekarang ini bintik tak kos lagi cantik saya tak ini bukan kali ni saya bagi 100% kepada Denny sendiri bagi okay, untuk bintik kali saya untuk ramu hilang bagi okay, daripada semua bintik awak itu semua semua semua kita dah kita dah kalau kisah janji ni kita nak tukar saya